يم دي بایله بیا میثم دلی دو مکوا يم دي بیا میثم دلی دو زما زمادي دنت شوګري تر نیم شپو مکوا زه د خپل فکر نه هم لري لا مزل پاتیم زه د خپل فکر نه هم لري لا مزل پاتیم مولا بس هڅه خواري په تعوذو مکوا کومه پوس وې فاتې عمر میپلورلو پچا کمې پوس وې فاتې عمر میپلورلو پچا مور دوار ته دو عمر وګدې دو مکوا د بلتون زهر می دتکلی د غربت په جام کې د بلتون زهر می دتکلی د غربت په جام کې زړه می سورې د نور علاج د روغې دو مکوا حسي پزړمه پوله وختي خوشحال نشو ما خاصي پزړمه پوله وختي خوشحال نشو ما نه ته پوز د پردي ملک د اوسېدو مکوه چې دي مختاج نن سبا وګوري دازن خلک چې دي مختاج نن سبا وګوري دازن خلک حق یار بیا ترنو امید د خپلېدو مکوه يم دي بهلې بیا متمد دي دو مکوه زما ایدان تشاو گری تر نیموش بو مکوک. سما ایدان تشاو گری تر نیموش بو مکوک.